مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم كما تشاهدون نحن الان في سوق الاسبوعي للخضر بمدينه السماره مرحبا بكم جميعا ونشاركوا معكم المعلومات ما تنساوناش بجيم ولايك الله يجازيكم ويدعمونا وشكرا لكم 80 ريال والبصله هي دايره 5 دراهم ما 80 بصله هي اللي دايره 100 الله يحفظك الليمون 80 ريال البصاش هاديرة 80 80 80 80 خضرة مخلطة مخلطة مخلطة ب درام مزيان الليمون زين شبارك الله الليمون هو هو السمارة مزيان تحياتي ليك لا لا مقيان قناة ابواب الرحمة ابواب الرحمة مشكل صاف سيرت تكتحالتك يا الله ها أنت زين ما مويتش تبان لا لا شوف نصورها الخضرة حنصف بارك الله البصله أعلى أنا محمد ها الحولين عند الخضره الله إلى زينة بارك الله الله إلى عظيم الله الله يسر كيم. باربا بار درام جامع غير ما تيشلي شويه سلاو هذا الرجل هذا غادي يحيدهم فحال هاد العيالات هادو <تصفيق> بارك الله اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه الله اه اه اه اه خلطه اه كلا يار باطر. تايه. يا, تا يا ناسي تحياتي لكم بالله. 100 100 4 لا؟ 5 5 okay. الله على بالله. الليمون 100 الليمون 100 درهم. لا. الليمون 5 الله عم. الله يحفظك تحياتي لك. للشباب لك الله يشوف. الله كنحيي كلامك ديالك الله يحفظك والله الا كنحيي انا كنقراو ياك العطلة كتجي كتعاود راسك شويه مزيان اخويا والله الا صحتك شي حاجه بحالها ما كتسناش شي اه سميه ما شرفتني بسميه آه. بدر بدر آه. تحيه ليك خويا بالي تحياتي آه. ليك نعم تحيات شحال توماس 160 ديال الرابعه الله يستر والعنب انا غير الصدره شدره قمونه 600 ريال مزيان يا سيدي تحية ليك حبك. يوتيب. يوتيب. يوتيب. الله يحفظك هي التيك توك لا لا ماشي تيك توك يوتيوب، يوتيوب، يوتيوب. الله يسر ليك الله يحفظك سعيد حمد حمد حمد سعيدي تحياتي لك سعيدي لا احنا انت ما دخلتي الله يحفظك اخويا سعيدي تحية إليكم. هاك خويا اليوم مع الدلاح. زيانة. مرة ما حنا يا خويا هذاك الكاميو ديال الدلاح دي دي دي دي دي راه. هذاك الدلاح جديد دايرين له 70 ريال. ريال وهذا قديم بقى لينا قديم من, من الرموك اللي جنا حنا دايرين ريال. غادي لا لا غادي الحمد لله مع العواشر هذا كلشي ماشي ما هادشي قديم بداك المفهوم لا آه هو يعني مجنيش يعني هو مجني شويه هما دابا ملي كاتبس لي هذي صافي كيولي راه كيحسبوه دابا مع الشوم هادي كيحسبوه دابا راه قديم هاكا دابا دابا هذا عاد مزيان في الماكله عاد آه مزيان هذاك يلا نجي من بحيره الليله ياك هذا آه ملي كاتبس لي هاد هاد النباته, النباتة؟ آه. تاي تحسبوه لنا قديم دا ضروري من نقص شويه من الثمن مزيان كيديه من عندنا دراوج الله يبارك فيكو هذاك راه حنايا مع النباتة ديالو خضراء صافي ديالو خضراء دايرين ليه 3 دراهم ونص وتحيه لكم جميعا والله ينصر سيدنا حياك الله الله يحفظك بارك الله فيك راك راك من الدلاح اخويا الدلاح الدلاح شحال داير الدلاح بوق 4 درا 4 درا ديك اخويا الله يحفظك رانا مليح داك الله الله تحياتي لك بارك الله <تصفيق> آه <تصفيق> بارك الله, الله. الله. <تصفيق> سلعة جديده هذه في السوق جديده اخويا <تصفيق> في السوق الله يحفظك هذا هو المضمون منكم اخويا هذا هو الله يستر لكم. الله يستر لكم. الله يحفظك جيتي باش الله الدلاح كوي كوي ها هي ها آه أه صافي الله مليح هكوي تشوف هذا اللي بارك الله بارك الله الله يستر لكم <تصفيق> الله يحفظك مزيانه أيوة سي سلعه زينات سلعه اه عزيز احتراماتي عزيز كثير داير السهيك الله يحفظك عزيز اخويا ضروري الله يحفظك خدي عبد الله اخويا عزيز هذا 70 ريال 70 الله يستر لكم الله يحفظك الله لا زين بالله راه جديد تبان تيب. هاد الجديده راه كنباته ديالو الله يحفظك لا لا شي نباته ديالو اه خلاص اه راه ما بينو بين هذاك والو راه هذاك شويه نبات هادي لا هادي جديده صاحبي هادي دله جديده هذا 40 كيلو 40 بالكيلو مزيان تحياتي ليك الله يستر قرا قرا تهل قرا آه ها اليوم غادي نشد لك على ويتك عرفتي علاش ما كاين حد وراك 160 ريال راه مرخص سي والله الا مرخص الله الله منين ال... هذا الدرق. وهذا هذا قمح الكامل كيقولوا لي الله هذا شحال الكيلو آه. هذا آه. هذا آه. آه. آه. <تصفيق> <تصفيق> بارك الله آه. خير يا رب خير هذا تبارك يا, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا الله يسر لك لا <تسجيل> <تسجيل> ليمون ليمون. ليمون مليح. ليمون اللي هذه خويا سبينر ريال. سبينر ريال. بارك الله. فيك مليح. مليح ريال. سبينر ريال خويا. هذه سميتها هذه سانكيلي. ها؟ في الماء وفي الحلاوه بارك الله. بارك الله. بارك, الله. دي دي ولد الو... ولد بارك الله، لا زين الله. الخطة زوينة راه دير هو 3 دراهم 50 ريال مع الناس علاش؟ ولاد بارك الله فيك. هذا هو المضمون، هذا هو المضمون فيكم الله يجازيكم بخير. الله يسر ليك السمية ما لي سمير خو مشرف خو سمير تحياتي لك. شحال تفاه تفاه هاد 10 كل شي بارك الله فيك، لافوكا 48 درهم. 40 درهم لا كي كيوي كيوي 340 ريال مدينه سماره الصحراء صحراء. كل شيء موجود مرحبا بكم ياك ما بغاش يعيشك والبنان خويا البنان الله ييسر لكم الله يعاونك خويا الله يحفظك تحياتي للمشاهدين الاعزاء نقل لكم الأثمنة ديال الخضار بمدينة السمارة السوق الأسبوعي. محمد البسطة شحال؟ خمسة درهم. بارك الله. الله مطيشة شحال؟ مبارك. خمسة درهم. الله بارك الله، ضروري تحيد هذه تحتك خويا <تصفيق> فين <تصفيق> شويه الغلال البيض لا ها زاد شويه البيض ولا زاد ريال زاد زي مزيان الله يسر لك البيض خويا درهم العطريه هاك غير اللي ما العطرية العطريهات تحياتي للاتار بارك الله خير مزود يا كناس شويه شريتي العيد ولا باقا الله يسالو باراك سي انا دمعي دي الميدان ديال العيد راه راه داز حييد والله يعاونك زيانة سيدي مهرانيه <تصفيق> كلشي <تصفيق> <تصفيق> الله يلاه بخير الله يستر لك الله يعاونك الله يحفظك احنا في الوقت يا كانيه يا كانيه تبان ولا ما تبانش اه قاعدين حدا حدا موطين الموطين بارك الله هذا دايره الكمونه البلديه تبارك الله يا رب آه. وحدة بارك الله اه تهلا محمد الكمون. الكمونه الكيلو دايره الكيلو؟ زينه تبارك الله كمونه زينه لا لا لا كاين لا زوينه الكمونه لا لا إلا شتيها الله خطر زينة بارك الله تمام انا رفض هذوك دايرين 4 الدرامة هذوك دايرين 140 ريال رام فينا يا يا زيانة المجاورة مية ريال زيانة سيدي الطلجية ديار سيدي يسبع مية ريال بارك الله أسنع شو السماد سيدي فينا تشي مراكش لا هتشي فين كين دروك السمارة السمارة فين هذا انت مقدم مراكش بارك الله عليك يا الله الله الله يستر ليكم. الله يبارك محمد حكيم شحال أخويا الربيع كيداير السي حكيم آه الخير موجود تبارك الله أنت آه ها اللي مابغاش يتقدم. هادولا الشوب اللويزة الرجلة آه هادشي اللي عرفت خير كتير زيد أسي حكيم زيد زيد زيد زيد, زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد صحتك بارك الله بارك الله شرف يا سي حكيم 30 ريال ارفد اللي بغيتي الله اكبر <تصفت> مزيان الاخوان راه كاين ما يتشاف شي موي عناش راه يجي السوق يتقدم راه كاين كاينين موي عناش كاين مريقات كوكوطات كاين ما يتشاف كاين برقان كاين ينغي ميلس السلام عليكم دير سيدي دي بخير مسيك كاين شي رخا وكاين شي غلا كاين شي رخا ولكن شي غلا كاين الغلا ياك اخاي كلشي تزاد الله الله <تصفيق> الله يسرع جديد جديد هنا فين شي حاجه جديده شي حاجه الله خرجت هادشي كلشي الجديد كلشي الجديد مزيان لا غير شي حاجه اللي اللي جا لي ياك اللي شي حاجة راه عليها الله يرحم ليك الوالدين 600 600 أه بارك. أربعة. زيان زيان نس يلا الطايك الطايك السيل ديال الادوات ملابس العاب لكن كي الحويجات بالنسبه اللي عندها موليداتهم راه كييجو كيتقداو هاد الحويجات ديال الريكلا ها انتم الاخوان ا يعني دوليدات راه كيجي يتقدا شي ديال الريكلام يس تمن تمن ربعين ريال لا خليها على مسكين الله إلا انتم هادي والدراويش <تصفيق> الله إلا جدراهم قلت لك جدراهم ذاك الشيء اللي كاين جدراهم راه الدراويش مساكن هما اللي كيجو يتقداو من هنايا اوا <تصفيق> لا إله إلا الله كلشي زين الحمد لله ####تتبان ماشي مشكيل الله ريال أو سروال مية# مية صافي كين لك وحنا كان شروع ثانية عند اسمهم؟ من هاد الجمال هادوك يجيو الجماله هذو كيجيو كايبيعونا بالرخشه شويه عارفيننا حنا كان داك كتجي كتسقط ما كان سقطت شويه وصافي كل واحد يدي شويه كي الله سبحانه نشري بدرهم ونبيع بشي درهم صافي سالي يكون نصحيح شو بخير ولا خير وبارك ما قد نخدم ما قد والو والحوله يجيب الله. داكشي اللي كاين كلشي ديالو وحوله غيجيبو غي الله سير الله يعاونك غير والله الله يسهل عليك الله يستر ليك قدامنا الله يبارك كروسة داير كروسة. مزيان ما ليكش دير تخدم على راسك زيان. شحال يقول خضرة عند الخضره شحال تقول لا مازال ما مزيان وسير شحال شحال دايره دريه خلطه مزيان آه. لا ها هي ياك آه ما مكانش حاجة حاجة عيانة وهذه ايش حاجة عيانة مية وعشرين ريال والليمون مية ريال الله يستر خضراء الاخوان عند الخضار خمسة درام طاطع بارك الله خير موجود شهار ربيع سيدي شحال ربيع درهم هز لي بارك الله اللهم بارك. بارك يا رب